අද පින් ඇති දායකත්වයේ දර වෛද්‍ය දිස්නා මුදලිගේ පින්වත් වෛද්‍යතුමියයි හොඳයි සාදු අද දිනය 2023 වසරේ 4 වෙනි මාසේ 2 වෙනිදා භාවනා වැඩසටහන ශ්‍රද්ධා ගුණ ඇති වාසනාවන්ත පින්වත්නි ය දම්මම් පස්සති සෝමම් පස්සති ඔබ ධර්මයේ දකින්න මාව දකින්න නං තය අපට බුදුන් වඳන්න පුළුවන් කම ලැබෙන්නේ බුදුන් දැක්කොටත් ඒම නං මේ වෙනකොට දරම බුදු නොදැක වදින්නේ කාට ද අපි ඒ තමයි අපි බුදු කියලා හදාගත්ත සංකල්ප වන්දනාව ඒ සංකල්ප වන්දනාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කවුරුන් හෝ බුදු හාමුදුරුවෝ නෙමෙයි කියලා බුදු හාමුදුරන්ගේ අගුණ ගමන් බුදුන් නොබුදුන් කියලා වෙන ආගමකට උනත් යන්න පුළුවන් මොකද බුදුන් දැකලා පිළිම වන්දනාවක් වඳින්න බුදු හාමුදුරුවෝ කියලා හදාගත්ත පුංචි සංකල්පයකට එක්ක પરම්පරාවෙන් ආපු නිසා වන්දනා කරනවා ဒီ සබැලਿਸ බුදුන් දැක්ක අයත් ඉන්නවා. එයා ତണ്ട് තියෙනවා අවිච්ඡ ප්‍රසාදය. బుද්దే අවිච්ඡ ප්‍රසාද. ධම්මේ අවිච්ඡ ප්‍රසාද. සංඝේ අවිච්ඡ ප්‍රසාද තියෙනවා. මා දකින්න සัทธรรม අවබෝධයේ වෙච්ච උත්තර උත්තමා වියන්ගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය මම දකින්නේ මෙන්න මේ තුන. ප්‍රසාදය, ධම්මේ අවිච්ඡ ප්‍රසාදය, සංඝේ අවිච්ඡ ප්‍රසාදය. සංගයාට ගරහන්න නැහැ ධර්මයට ගරහන්න නෑහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරහන නෑ පින්නතුනේ. ර බුරුවට මාර්ගඵල පටලු ආගෙන හිටපු වංචනීකායනං කාලයක් ගියාම ධර්මයටත් ගරහනවා සංගයාටත් ගරහනවා බුද්ධරත්වයටත් ගරහනවා. එක තමයි හැටි පෙන්නතුනේ. මිල මුදල නිසා ලාබ සත්කාර නිසා කීර්තිප සංහා නිසා. ආ මේ ධර්මයට සංගයාට ගරහන. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ළඟ තියෙන දුර්මත, දුර්ගුණ නිසාද එසේ සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වෙනස ඔබ බලන්න බුද්ධයේ අවෙච්ච ප්‍රසාදය, ධම්මේ අවෙච්ච ප්‍රසාදය, සංගේ අවෙච්ච ප්‍රසාදේ තියෙන කෙනෙක්ද කියලා බලන්න. හරියට අවබෝධ කරගෙන නැත්නම් පින්නතුනේ අවෙච්ච ප්‍රසාදය නෑ. සමහර උදවියද පින්නතුනේ පොඩ්ඩ බැරිදුනාම තරහ යනවා. සමහර අයට ටිකක් මොනෝhari වචනයක් කියලා බැන්නොත් හිත රිදුනොත් තරහ වෙනවා, අයින් වෙනවා. සමහර අයට පාරක් කෝටු පාරක් ගැහුවොත් අන්න ශ්‍රද්ධාව බිඳිලා අයින් য়েরා. එක එක සීමාවල් වල තමයි තියෙන්නේ එක එක එක්කෙනාගේ මේ බැඳීම පෙන්නතුන මේ බැඳීම කියලා කියන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය කෙරෙහි සංගයා කෙරෙහි මේ බැඳීම කියල කියන්න පෙන්නතුන ජීවිතය තොර වුණත් ශ්‍රද්ධාව. ජීවිතය තොර වුණත් නොබැදෙනස් මුළු ලෝකෙම තමන්ට බන්දේ සීක තියල දුන්නක් එයා ලෑස්සි නෑ බුදුන් නොබදුන් කියන්න දහම් නොදහම් කියන්න සගුන් නොසගුන් කියන්න එයා වෙන්නේ නෑ පින්නතුනේ මුළු මුළු ලෝකයේම බන්දේසික තેલા තිබ්බත් එයා කවදාවත් එහෙම ගරහන්නේ නෑ. ඒක මාන්තුලින් මම දකින්නා පින්නතුනේ මට කවදාවත් මේ උතුම් ආර්ය ධර්මේ තේරුම් ගත්ත අය සත්‍ය වශයෙන් තේරුම් ගත්ත අය බොරුවට මවා ගත්ත අය නෙමෙයි සත්‍ය තේරුම් ගත්ත කිසිදු කෙනෙක් කරන්න එයට දොස් කියන ගරහන්න මට හිතිලා නෑ. ඒ වගේම අපේ ගුරුවරු කෙරෙහි කවදාවත් ඒ කිසිම අප්‍රසාදයක් මොන කතාවක් කිව්වත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අවෙච්ච ප්‍රසාදේ කියන්නේ. ධර්මයේ පිළිබඳව කිසිදු සැකයක් කොතනකවත් උපදින්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාන කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. බුද්ධෝ සරයෝ තමෝ නෝදෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අපේ ග්‍රහ මණ්ඩලයේ අපිට දකින්න ලැබෙන දිදුලනම තාරකාව හිරු මඩල වගේ ආලෝකයේ දෙන එකම ශාස්ත්‍රීය උත්මයානන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේමයි කියලා මනාකොට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙන අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කරනවා. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේ තත්ත්වයේ ඇති වෙන්න පිණුතුනේ යෝධම්මං පස්සති සෝම්මං පස්සති බුදුහාඳුර දකින්නේ ධර්මයේ දැක්කො ධර්මයේ කොහෙද තියෙන්නේ ධර්මයේ කියන්නේ කුමකටද ධර්මයේ කියන්නේ අපේ මනසේ තියෙන සංවරයට ධර්මයේ කියන්නේ පින්නතුනේ අකාලික බවට ධර්මයේ කියන්නේ පින්නතුනේ නිරෝධයට ධර්මයේ කියන්නේ නිර්වහණයට ධර්මයේ කියන්නේ ශාන්තියට noy kutwachena bavitha karanna puluwa enan dharmaya kumata de me atharamangu nu hite niveredi nama tanak soya ganima eka thamai dharmaya ඉතින් ධර්මයේ සවාගෙන යන්න හරි අමාරුයි ධර්මයේ ආරමුණු කරගන්න හරි අමාරුයි ඉතින් ධර්මයේ තේරුම් ගත්තයි ඉන්නවා ධර්මය දුුමාකාර කැපවීමක් කරලා සමහර උදවිය පිරිසක් මැද ලොකු කෙනෙක් වෙන්න බොරුවට අවබෝධ වුණා කියලා අවබෝධය කර තියාගත්තයි ඉන්නවා අපි දුන්නේ නැහැ දැන් මෙතන ඉන්න ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් සයන්න්ත මම ඊයෙ රා 12 මේ අවබෝධය දැන් මට කියලා කිව්වොත් එහෙනම් මන් කියන්නද නෑ නෑ ඔයාට අවබෝධ නෑ ඔයා යන්න කියලා එහෙම කිව්වොත් එහෙම මිනිස් හැකට කඩන් පයින්වනේ. ආ ඉතින් මන් කියන්නේ මේ තව ධර්මයหาගෙන යන්න, දිනු කරගෙන යන්න කියලා. ඉතින් අන්නේ විදියෙයි උදවිය ඉන්න ඕන තරම් මේ එහෙම උදවිය ඉඳලා කාලයක් ඉඳලා ආයි ධර්මයටත් ගරහලා යනවා වෙන තුනයි. ඉතින් ඒ සැබෑ අවබෝධය තියන අයත් ඉක්නන. එහෙම අයත් හමු ඒ හමු වුණාම හරි සන්තෝෂයක් දැනෙනවා මේ බොරුවට අහුබෝද වෙච්ච කෙනේ ඩුප්ලිකේට් එක කෙනෙක් නෙමෙයි මේ ඇත්තට ධර්මය තියෙන කෙනෙක් නේද කියලා සතුටක් දැනෙනවා ඉතින් එහෙව් විවිධ ගැටලුකාරී තත්වයන් පිනුතුනේ බුද්ධ කාලෙත් තිබුණා අද කාලෙත් තියෙනවා හිටක් තියෙනවා ඔබ සැබෑවටම ධර්මයේ දකින කෙනෙක් බවට පත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ ධර්මයේ ඉදිරියේ සංගය ඉදිරියේවත් වංචනික වැඩ නොකරත්වා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ කියන්නේ ධර්මයට වංචා කරන්න එපා. තමාට තමා වංචා කරගන්න එපා කියන කාරණය අපි හැමෝටම මතක් කරනවා. එහෙම නැඳෙන්න ඕන. අපි හරි විවෘත වෙන්න ඕන. නිදහස් චින්තකයෝ වෙන්න ඕන. දාර්ශනිකයෝ වෙන්න ඕන. මේ QUESTなので තමන්ව එніන ද්‍ෙයි කැ්න මද Somehow Once various உ decent quart섯 කසන එක් දෙ�ә‍ට දුින මවනidentified thou ගිඩ් engineering untuk this physical body", මදුවව තුබන කොටව, තබෂණැලද ඔබ seinත් Wam rhythms if the physical body had ever written, then, then, then, then, ඊට පස්සේ වතුරු ටික අනිත් පැත්තට පෙරලලා වාජනෙ මුනි අනිත් පැත්තට හරවල පෙන්නවා මහන්නේ බොරු කියන කෙනෙක් හිටියොත් බොරු කියන ජීවිතේ රාහුල මෙන්න මේ වගේ හිස් වාජනයක් එතකොට අපිට අපි විවෘත භාවයක් ඇති කරගන්න නැත්තම් අව්‍යාජ බවක් ඇති කරගන්න නැත්තම් හිස් වෙනවා. ඒ නිසා බොහෝම අව්‍යාජ වෙන්න බොහෝම නිදහස් වෙන්න ධර්මයේ හමුෙහිදී අව්‍යාජව සිටින්න. ඇයි හංගන්න බැරි තැනක් පින්නතුනේ අපේ ಮನසේ අපේ ජීවිතේ තියෙන කිසිම තත්වයක් හංගන්න බැරි තැනක් තමයි පින්නතුනේ ධර්මයේ ඉදිරියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ ආර්ය සංඝයා ඉදිරියේ වැඩන්නේ එහෙම කළා වැඩක් කාර්මයේ ඉදිරියේ අපිට කිසි දෙයක් හංගන්න බෑ වෙන තුරෙන්. ඒ නිසා එතෙන්දී අපි විවෘත වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේලා කියන්නේ අපේ අපේ අඩුපාඩුකම් හොයන්නේ ගරහන්න තලන්න පෙලන්න නෙමෙයි. බුදු කෙනෙක් කුටේක පෙන්නොත් බුදු කෙනෙක් එකක සුවපත් කරනවා. තේරුණානේ? දැන් තුවාලයක් පෙන්නොත් දොස්තර තුවාලේ සනිබ ගන්නවනේ. තුවාලයක් කාක් කෙකුට කාක ඌරන් කනවා ඇති ඒ නිසා අපි පෙන්නන්න අපේ අඩුපාඩුව පෙන් අරින් අපි කාටද බුදුරජාණන් වහන්සේට දරමයට. ඒමනම් ඒ දරුමෙන් ඒ අඩුපාඩු සෝපත් කරන්න පුළුවන්. විවිධ ගති තියනවා ගති තියාගන්න එපා පෙන්නතුනි ගති නැවූ දර්ුමේ හාන්. දැන් මේ මොහොතේදී කිසිම gati lakshanaයකට පැමිණෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ පුජ්‍යල gatiයට එන්නේ නැතුව තමන්ගේ පිරිමි gatiයට තමන් එන්නේ නැතුව නිදහස් ශාන්ත වෙන්න තැම්පත් මේ මොහොතෙම හිත විදියට බලන්න අපිට තියෙන මේ පුජ්‍යල gati එඳගෙන ධර්මයේ අන ස්වභාවයත් අතිශයින්ම විහුර්ථ නිදහස් ඒන භා ඔබා පර ඉන්නේ ගීරා බලන්න කර මනුෂ්‍යෙක් منා Sammy ොත squishy මේික 았� ම Von ීි ව ිිගක්කකක රීෙන Schr neh statistically වී ශෙselvesー පින් කල්පනා කරන්න ඇතුව අපට උත්තර දෙන්න පුළුවන් අපි අව්‍යාජන විවෘර්තයිනම්. ව්‍යාජන විවෘර්ත නැත්නම් කල්පනා කරල තමයි උත්තර ඇ දෙන්න න්නේ. ඇතම සමාජය එක්ක නම් උත්තර දෙෙද්දි ගොඩා කල්පනාකාර ඔස්සේදී ඉදිරියේදී කමන්නේය අව්‍යාජ විවෘත භාවයට හෙත් මේ ලෝකෙ මිනිස්සු ඉදිරියෙන් නම් පෙනු තුනේ හරි භයානකයි. ඔව් කිව්වත් උගලක ඇති නෑ කිව්වත් උගලක ඇති. ඒ හේව් ලෝකයක් තියෙන හරි හිතෙන්දී ගොඩාක් නොවනි පාවිච්චි කරනවා. සුමදහම අපිටුලට ගලාගෙන එන්න සලස්සන්න ඕන. සුමදහම විශ්වදහම නිර්වාණ ධර්මය අපිටුලට ගලාගෙන එන්න අපිට සලස්සන්න පුළුවන්. එනම් පිනුතුනේ මේ ඉන්ද්‍රයන් වලින් අපි වහගෙන තියෙන අපි ගලවලා මොනවද මේ ඉන්ද්‍රයන් වල තියෙන ප්‍රොරප්ප? මූඩි, දිට්ටි, සංකල්ප. ඒවයින් තමයි මේවා පුරවගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ විශ්ව දහම ගලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඒව ගලවලා දැම්මොත් මේ ස්වභාව ධර්මයේ විශ්ව දහම අපිට උඩට ගලාගෙන ඔබ සහ මහ පොලොව කියන්නේ දෙකක් කියලා හඟිනවනම් ඇත්ත මොකද්ද ඔබ ඇත්තත් එක්ක එකතු වෙනවද අර බරුව ගොතා ගත්ත නිසා තමයි මහ පොලොවේ ඔබ තාම වෙන්න වාසය කරන්නේ ඒක තේරෙනවද මහ ඔබ වෙන්න ඔබ සෝමා දහමේ යම් කොටසක් බවටපත් වෙලා ලෝකයක් ඔබට වෙනම හදාගෙන ඒ නිසා ඔබට කියන ලෞකික හදාගත්ත ලෝකයක් ඇතිබැවින් ලෞකික ඒ මගේ ලෝකේ පින්දුනේ ඒක සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙකුට මගේ ලෝකයක් නෑ තියෙන්නේ එකම විශ්වයක් ඔය මගේ ලෝකයේ ඇත්තක්ද මගේ ලෝකයේ ඇත්තක්ද ඒක හදාගත්ත එකක්ද හදාගත්ත එකක් අන්න ඒව තමයි දිය කරන්න කියන්නේ. හදාගත්ත දේවල් දිය කරන්න එතකොට ඔබ ස්වභාව දහමට එනවා ස්වභාව දහමට එනකොට ඔබ නිර්වාණයට වෙනවා. ස්ොභා දහමයි නිර්වාණය කියන්නේ එකයි. මේ ධර්මය ඔළුවෙන් අහන්න එපා මේක ධර්මය අහන්න විවෘතව හදවතින් අහන්න. මේක දැනෙන දහම දැනුමට ගන්න දහමක් නොවේ. මුකද්ද අපිට දැනෙන්න ඕන නිවිීම දැනෙන්න ඕන ශාන්තිය දැනෙන්න ඕන නිදහස දැනෙන්න ඕන මේක මේ නොලෙජ් එකට දැනුමට ගන්න තියෙන එකක් නෙමෙයි ඒ නිසා ඔබගේ සවන්hari මොලේhari නෙමෙයි දහමට යොමු කරන්න ඕන හදවත මේ මොහොතේම තමන්ගේ මනස වෙනස් කරගෙනමින් ඒ ශාන්තිය ඒ නිදහස භුක්ති විඳින්න. එවිට දැනුමට ගන්න උමනාවක් වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේම තමන්ට සෝපත් භාවයක් මානසික සෝපත් භාවයක් ශාන්තයක් දැනෙවි. මේ මොහොතේම මේ මොහොතේම සත්‍ය අපි අත්දකින්නට ඕන. දින ලෞකික પરමාර්ථ වල ආශාවල් අවසන් වෙච්චයි තමයි මෙන්න උතනි සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නේ ලෞකික දේවල් සමහරලාට සත්‍ය අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙකුට ඒක තිබ්බට සමහරලාට ඒක පුංචි ළමයෙකුට උඩා සෙල්ලම් බඩුවක් වගේ එය එක තදින් අල්ලගන්නේ නැහැ. තවගේ මනසේ තියෙන පිරිසුදු අපිරිසුදු බව තවන්නටම තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න පුළුවන්. තමන්මම තමයි සෝදගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම ආනන්දහාමුදුරුව සහ ඔබ අතර ඇති වෙන සංවාදයක් නෙමේ. මේක ඔබ සහ ඔබේ මනස අතර ඇති සංවාදයක්. ඒ සංවාදය සිද්ධ කරගන්න විදිය අපි පොඩ්ඩක් උගන්වනවා කියලා දෙනවා ඔබ සංවාද කරමින් ඉන්න ඕන මා සමග නෙමේ ඔබ සංවාද කරමින් ඉන්න ඕන ඔබ සමග ඔබේ හිත සමග බොරුවට නිවන් දකින්න බෑ ආනන්ද Hadamard ඉස්සරහා නිවන් දකලා යන්න පළුවන් ඕනගෙන උඩ හැබැයි ඔබේ මනසේ ඉස්සරහා නම් බුරුුවට නිවන් දකින්න බෑ. ඊතර නිවන් දකිනේ ඇත්තට. එහෙස අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඔබේ മനසේ ඔබ නිවන් සාක්ෂාත් කරන කෙනෙක්. අපි ඉස්සරහරි මේ ජනතාව ඉස්සරහා මැද්දී හරි නිමේ ඒ ಗುಣධර්මයේ පහළ වෙන්නේ පින්නතුණේ ඒ ඒ තනත්තාගේ හදවත් තුළ ඥානය තුළ එයාගේ මේ මතු පිටින් හොයන්නේ යන්නේ බෑ ලංකාවේ ඉන්නේ මතු පිටින් රහතුන් හොයන්නේ නැයිනේ ඔය හිමින් අන්න රහත් එහෙම හොයන්නේ නැන්නේවා එහෙම හොයන්නේ හදවත් තුළ පවතින දෙයක් ඥානයක් දර්ශනයක් odynam wag assumptions නේද ඥානයක් දර්ශනයක් bleep haha esterday краї馆差不多, Bug 氮 survivantes Todos screamers close, jciech, Weiter what He can he share āhatiiggs Summer As Super Thanva donkey ουν wins, savings raus, todd gh මම එක එක මනුස්සයත එක එක විදියයි. ඒකට හේතුව මට විදියක් නෑ. තේරෙන නේද? දැන් මට ටෙලිෆෝන් කෝල් 10ක් එනවා කියලා හිතන්නකෝ මේ මොහොතේ ඔබ ඉස්සරහම. ඔබ හිතන්නේ මම කෝල් 10ට මේක කතා කරයි කියලාද? එක්කෙනෙකුට අපේ මහත්තයා කොහොමද එහෙම කියලා මම මගේ චර්යාව බලාගෙන ඉන්නේ. තව කෝල්ලෙක් කතා කරනවා. කොල්ල මම ඊයේ එන්න කිව්වනේ තාවේ නේ නේ වැඩට කොල්ලට ඒ විදිහට කතා කරා. බාසුන් නැහැට මොකද්ද බාසුන් නැමේ වැඩේ ඉවර කරන්න කියලා කතා කරා. තාවේ කරා. ડોක්ටර් කතා කරා. ආ ડોක්ටර් TypeError අනසරනායි කතා කරා. නේද? මේ බලනකොට මේ ඔක්කොම එකක්වත් එක්කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් සැරෙන් කතා කරා. තාවේ කෙනෙක් පුළුවන් කරුණාවෙන් කතා කළා. මම මං ඒ එකක්වත් කරලා නැහැ. ඔබත් හදාගන්නත් එපා. මේ ਬਾහිර ලෝකේ තියෙන රංගමණඩලක්. ඒක ඔබත් ඒක අපිත් ඒක කවුරුත් අපි ඒක එහෙම කරන්නත් වෙනවා බලාපොරොත්තුත් වෙනවා මිනිස්සු. ඒක එහෙම තමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට උණත් ඒ බාහෞතික සම්මුති වහරේ දෙහිම තමයි මහරජා આવහම මහරජ කොහොමද කියලා කතා කරා ගෘහපතියේද ගෘහපතියේ කියලා කතා කරා බ්‍රාහ්මණයේද බ්‍රාහ්මණයේ කියලා කතා කළා සේරු සමග මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ සමග අතිශය පෞද්ගලික සාසනික දේවල් ගැන කතා කළා ආනන්ද හඳුර සමග ලීඩර් දුක් රෝග පිළිබඳව කතා කළා. ආනන්ද හඳුරත් එක්ක කතා කරනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පිටින් එන අතවැසීකක කතා කරන්නේ නැහැ. මට බඩේ කැක්කුමක් තියෙනවා. කොන් දෙකක්කමක් තියෙනවා මට අමාරු වෙහෙට දේශනේ ඔක්කොම ආනන්ද හඳුර විතරයි කතා කරා. අපිට මේ ධර්මයේ හැම වෙලේදී මනසක් මුලින්ම හදා ගන්න ඕනේ. ඒක තියාගන්න. මම තියෙනවද ඔබට මේ වෙලාවේ? ඒ විවුර්ත මනස තියෙනවද? ඒ විවුර්ත මනසේ අවදිවත් අවදිමත් ඥානයක් එතන පවතින්නේ. එහෙම ගොනු වෙලා ඉන්නපා එක විදියකට ගල් වෙලා ඉන්න එනිසා තමයි ධර්මයේදී මෘදු බව අනතිමානී බව පුරුදු කරන අතිශයම මෘදු අනතිමානී නැනවත් බව පුරුදු කරා දොස්සෝේන අදහසින්ම ධර්මය අහන්න එපා. සායිනහාන්සේ මොනෝද අඩුවක් පාඩුවක් තියෙන්නේ කියලා සමහර අය අහගෙන ඉන්නවා. කොයිම හරි තැනක ඔය කියන දිනයක hari කලින් කියපු එකක් එක්ක ඊට පස්සේ මේ දිනවක වانوںක් hari ගැලපුණ නැති වුනහම මේ දිනේ හරි වෙන දිනයක් කිව්වේ කියලා කියනවා. අර අඩුවම හොයාගෙන ඉඳලා. මම වෙන දෙයක් ඇහුණෙම නැද්ද දේශනේ. මංගවෝ ඔව් ඒක ඒකේ සූත්‍රයේ වචනේ මට වැරදුණා ඒක වැරදුණා මේ ඒක එහෙම තමයි ඒක හදලා ගන්න ඒ වගේම හරීම කියලා අහගෙන ඉන්නත් එපා සායනා සකේර හැම දෙයක්ම හරි සායනා හැම දෙයක්ම හරි කියලා එහෙම අහගෙන හිටියහම තයාට නුවණක් නැහැ යාට ਵਿਚාරශීලී බුද්ධියක් නැහැ. යාට තියෙනවා ඉස්සර කාර්යය අර එහෙయ్య වගේ. බුදුරජාණන් හන්සේට ගල් බෙරළුවා කිව්වත් සාදු සාදු කියනවා. එහෙම වෙන්නත් එපා. එහෙම වෙන්නත් එපා. දැන් මේ දෙපැත්තම අපි මතක් කළා. එකක් තමයි අඩු හොයන අදහසින්ම වැරදි හොයන අදහසින්ම ධර්මය හන්න්න ඒ වගේම harimai kiyala hitaagena hemadeetuma saadhunada deegana ahanna epa. den oy deketama meda deka deka 50 50 karanna gila neme me kiyanne. oy deka sampurnen behera karanna. oke okay, 50 50 gannepa. hm tikak adu pa adut wel tikak saddhavak tiyaagena eeka karanna ඊළඟට වෙනතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර කාමසුඛල්ලිකානු යෝගේ අත්තිකෙලමතානු යෝගේ දෙකම අත්තරින්න කිව්වනේ. අපි ආයේ මොකද කරේ? 50 50 ගත්තා. දැන් බෞද්ධ සමාජයේ කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ එහෙමයි. කාමසුඛල්ලිකානු යෝගයෙන් 50ක් අරගෙන අත්තිකෙලමතානු යෝගයෙන් 50ක් අරගෙන මැද කාලකනි manussේක්කුණා. ඔය දෙක සම්පූර්ණයෙන් අතහරින්න කොහෙඳ අත්හරින්න තියෙන්නේ ශරීරයෙන් නෙමේ ශරීරයෙන් නෙමේ අත්හරින්න තියෙන්නේ මනසින් කාමසුකල්යාන යෝගෙත් මනසින් අත්හරින්න අත්කීල මතානු යෝගෙත් මනසින් අත්හරින්න මනසින් මේ දෙකම മനසිතියෙන්නේ හොඳයි හොඳයි සපයි සපයි කියන අන්තේ ඒක අනිප්පත්ත නරකයි නරකයි අසුබයි අසුබයි කියන අන්තේ මේ දෙකම අපිට සංඥා උපදවනෝ විඤ්ඥාන උපදෝනු සංකාර රැස් කරනු බවය ගෙනියනු පනිිච්ච සමුපාදය හදනෝ. බලන්න ඒ දෙක සම්පූර්ණයෙන් අතහැරල මේ විශ්වයේ දිහා බලන්න අබ තුළින් මේ දෙආකාරයේ බිඳිලා ගිහිලා නිදහස් නිර්වාණ සත්‍ය උදා වෙනවද අරමුණු වල්ගන කරන භාවනාවකින් නිවන් බෑ අරමුණු වල්ගන කරන භාවනාවකින් නිවන් බෑ වෙන අපි නිර්වාණය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විතරක් කියලා අපි හිතුවට නෑ වෙන උතුනේ. බුදුරජාණන් හන්සේ නිර්වාණය කියන වචනේ පාවිච්චි කළා. අනිත් ආගම්වල හිටපු අයත් ඒ කාලේ ඒගොල්ලෝ නිර්වාණය කියන භාවිතා කළා. ඒගොල්ලෝ හිතන බැඳීම් රහිත తත්ත්වයේ කියලා හිතන ඕනම තැනකට ඒක භාවිතා කළා නිර්වාණය කියලා. අපි කොහොමද තීරුම් කරගන්න ඕන අපි තීරුම් කරගන්න මනස පරික්ෂා කරලා මේ මොහොතේ ඔබේ gatiya iriyawwa mokakda ඔබ සිටින iriyawwa kumakda කියන්න බලන්න ඔබ සිටින iriyawwa kumaddada dai බොහොම හොඳයි iriyawwaක නැත්තම් බොහොම හොඳයි iriyawwකට බැඳිලා නැත්තම් බොහොම හොඳයි අනිත් සියලු දෙනාත් බලන්න ඔබ ඉන්නේ ඉරියව්ව කුමක්ද අපේ ඉරියව්වක ඉන්න ඕනද ඈ ඔව් ලෞකික ලෝකයේ ඉන්න ඕන නම් ඉරියව්වක ඉන්න අද සසරෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන නම් ඉරියව්යෙන් නිදහස් වෙන කිසිම දැන් ඔබ ඉන්නේ මොන gati ලක්ෂණයට බැඳිලාද? බලන්න මේ මේ gati දෙක ගොඩාක් gati ඔබේ ඔළුව අවුල් පිරිමි gatiයි ගෑනු gatiයි දෙක ගමුකෝ. මෙතන ඉන්නේ පිරිමි සහ ගෑනු අය. ගෑනු බලන්න මට ගැණු ගතියේ තියනවද කියලා බලන්න පිරිමිය බලන්න මට පිරිමි ගතිය මන් තාම තියාගෙන ඉන්නේ කියලා බලන්න ඕක අවිද්‍යාවක් මොකද්ද මේ ගතියක් අල්ලගෙන ඉන්න එක අවිද්‍යාව කොහොමද අපි දැනගන්නේ මේ ගතිය අල්ලගෙන ඉන්නවද කියලා තේරෙන්නේ Арَّroll is all true of a people who's heard no more. එයාට ඔන්න people read it from all gathered. And what are those words? Haven't they heard that if there are many people ඉන් වෙන්නේ කොහෙද අපිත් වෙහෙස මහන්සේ එනවා අපිත් කැප වෙනවා අපිත් රසාවල් ගන්නවා කියලා කියනවා ගති අල්ලගෙන ඉන්න එපා මේකට ගතියක් දෙන්න බෑ තේරුණා නේද ගතියක් දෙන්න බෑ මේකේ තියෙන්නේ සංස්කාර පින්ඩයක් මේකට දෙන්න බෑ මේකේ තියෙන සංස්කාර බින්දේ මේක මහපොළොමටමයි 아이ටි ඔබට 아이ටි නෑ. ඔබට 아이티ද? නෑ බින්දු තුනේ අපි යනවනේ අය ආදාහන ගෙවල් වලට මේ දවස් වල කලාකාරයෝ ගොඩාක් නැති වෙනවා. ඉතින් කට්ටිය අර chimney ඇතුළට මේ body දාලා එළියට ඇවිල්ලා උඩ බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ උඩ බලාගෙන ඉන්නේ රෝදී යන දුමක් සමහර අය බලන මේකේ අර ඉන්න ආත්මයවත් ඒකෙන් කියලා දුමක් සහ අලු ටිකක් විතරයි එතකොට මේ මොනෝද අපි මවාගෙන ඉන්නේ හීනනේ හීනනේ ඉතින් මේ හීන ලෝකේ සම්මුතියෙන් ඒ හීන වලට හරියන්න අපි ජීවත් වෙනව බව ඇත්ත. තේරුණා නේද? ඒ සම්මුතියේ හීන වලට හරියන්නේ ඒ හීන ලෝකේ අපි කවුරු තඳිනවා, ඵල දිනවා, කපනවා, නියපොතු කපනවා, රෞල් කපනවා නේද? මේ ඒ හීන ලෝකේට හරියන්නේ. මේ කියන්නේ ආධ්‍යාත්මය තුලින් ඒ හීන ලෝකයේ ආධ්‍යාත්මය තුලින් අත්හැරෙයි කියලා අපිට බාහිරෙන් එහිම වෙන්න බෑ අපි ඒ ගිහිල්ලා කොණ්ඩේ කපා ඕන රවුල කපන්න ඕන ඇඳුම් අඳින්න ඕන පිළිවෙලට පිරිසිදුව තනට ගැළපෙන අඳින්න ඕන ඒ ඇතුලින් අතරින් ඕන ඇතුලෙන් අතහැරෙයි කියලා මගුල් ගෙදරට සුදු යන්න බෑ අන්නරියසෝ හන්නු නැਹੀਂ වෙන බේින්නේ දැර ඇවිල්ලා ඉන්නේ හොඳ සාරියකුත් ඇඳගෙන ඔච්චර ලොකු සාරියක් ඇඳින්න ඕනද නෑ යඩ තෑගේ දීලා එක්ක ඔයා කැමති නිසා එක්ක මහත්ය දීපුව ඇඳගෙන ඒකට මුකුත් කියන්න යන්න එපා මාර්ගඵල නිර්වාණ භෞතිකත්වයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා තේරුණාද භෞතික ශරීරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මාර්ගඵල දේවල් ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා රාහතන් වහන්සේ වුණත් ගුවන් යානයක නැගලා ඉන්නකොට සමහරట్లాට ඊළඟ සීට් එකේ වැටෙන්න පුළුවන් කාන්තාව හරි කට්ටිය කියන බුවන් අර සෝවාන් වෙලා කියන්නේ අර යන්නේ اگේට අර අර ගෑනු කෙනෙක් තැනනේ අපිට උනත් වැටිලා තියෙනවා ෆ්ලයිට් මොකෝ ගහලා මගේ සීට් එක ළඟ ගාන්න එපා අපි ළඟ වාඩි වෙන්නේ අපි අපේ සීට් එක වාඩිලා පාඩුව යනවා ඉතාම පටුතැනකින්, ඉතාම අඩු තැනකින්, ඉතාම මූසල විදියට තමයි මාර්ගඵල නිවන් හොයන්න තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මේ සමාජයේ. ධාම මූසල අනිත් එක මේ මාර්ගඵල නිවන් පිළිබඳව තීරණය කරන මොකක්වත් දැකපු නැති මිනිස්සු කිසිම ಗುಣධර්මයක් නැති අය. ඉස්සෙල්ල තමන් දකින්න ඕන. ඔවා දෙනු පරහට තමා සම්මතේ පිහිටා. කිසි කෙනෙක් විවේචනය කරන්න එපා. ඔබ දකින්න ඔබ හරි මාර්ගයක ගමන් කළා එන්න. අර හරි මේ ශාස්ත්‍රවරයා හරි අර පොත් හරි මේ පොත් ටික වැරදි මොනම හරි එහෙන් ගහත් වෙන්නකෝ. ොම රි දකගි හිල්ල බුදුවෙන්නකෝ මොනවහරිදකින්ංිහිල්ල මාර්ග පල් ලබන්න ඒම ලබලා ඒකේ තුළ තියෙන්නේ ශාන්තිය ඒ තුළ තියෙන්න්න ඕන සහනය ඒක තුළ තියාගන්නපා විවේචන ඒව තුළ තියාගන්නපා ගෂ්ටන ඒව තුළ තියාගන්න පා ද්වේශය ඒව තුළ තියාගන්න පා වෛරය මනුෂ්‍යය කොහෙන්ද පින් කරන්න කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. මනුෂ්‍යය කොහෙන්ද බුද්ධ වන්දනාව කරන්න කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. ඒක මට මේ තරුණ කාලෙව මහන වෙච්ච සමයේම අත්දැකීමක් ඇතිවෙච්ච දෙයක්. අපි හාමුදුර කෙනෙක් ඉන්නෝ ලස්සනට මල් වට්ටි ලස්සනට මල් පූජා කරනවා. ඉතින් ඒක මල් වට්ටික් ලොකු හදන්න සමහර lata පැයකට ආසන්න කාලයක් ගන්නවා. මොකද ඒ තරමට ඒකේ ලස්සන ආර්ට් එකක් තියෙනවා ඒ වටිය. පිනොතුන් කියන්නේ හදාපු මල් එක පාට පුංචි ළමෙක් ඇවිල්ලා අල්ලන්න ගිහලා ඩොංගල් අනිත් පැත්තට වැටුණා. ඔබ වුණත් විනාඩි 45ක් හදපු මල් වට්ටියකට දාපු මල් එහෙම වැට්ටුවොත් එහෙම ඔබට උනත් හැගෙන හැඟීම ඔබ බලන්න මේ හාමුදුරුව මොකද්ද කරේ ගාත්ත bandeesiye දූන්න ළමයේ ඔළුවට එකක් bandeesiya ඩොංගල් අනිත් පැතර නෑ වුණා මොකද්ද බුද්ධ වන්දනාව ඈ මොකද්ද මල් පූජා කිරීම මොකද්ද කියන අපි කාඩද මල් පූජා කරන්නේ අපි මේ කුමක්ද කරන්න කියලා ලොකු කතිකාවක් ඇති නැති වෙනව ಮನස තුල මොකද්ද මේ අපි ආගමයි ධර්මයි කියලා අ르ගෙන කරන්නේ වෛරයද ක්‍රෝධයද ඊර්ෂ්‍යාවද එහෙමද කියලා බලන්න ඕන මේ ලෝකයේ අකුසලයේ පින තුණි දන්නේ නැතුව පුරුදු කරන පිරිසක් ඉන්නවා. තාවපිරිසක් ඉන්නවා අකුසලයේ දන දන පුරුදු කරන පිරිසක් ඉන්නවා. තව පිරිසක් ඉන්නවා අකුසලයේ දැක අකුසලයේ ප්‍රහාණය කරනවා, තව ආයේ අකුසලයේ දැක සිද්ධ කර ගන්නවා. පින දැකලා පින සිද්ධ කර ගන්නවා, සමහර අය පින බැහැර කරනවා. ඉනතු අත හැරීම පින් කිරීම කියන එක ලේසි පාස දෙයක් නෙමේ. තේරුණා නේ තැ මේක මේ හදලා අපිට පූජ කරපු පින්වත් චන්දන මහත්තයට තිබ්බා මේ මුදලින් නුව රෙල හරි කොයහරි ෝටලයක් ගලා ලබන්න. අපි සියලු දෙනාගේම නිවීම පිණිස ලෝකයාගේ නිවීම පිණිස සියලු දෙනාටම මේ ධම්සභා මණ්ඩපයක් හදලා දිනවා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මොනම හරි විදියකින් කතිකාව කරගෙන සාකච්ඡා කරගෙන සත්‍ය හොයාගන්න මේ මං කියනෝයි කියලා ඔබ ඉන්න ඕනේ කියලා නෑ ඔබ මට වඩා එක කරුණක් ඉහිලින් දකින්න නම් වහම කියන්න මං හැම විටම සූදානම් මඩවඩ ඉහෙලින් දකින එක කාරණයක් හැර තියෙනවා නම් ප්‍රකාශ කරන්න හැබැයි කරුණාවෙන් වදේ වෛරයෙන් තරහින් නෙවෙයි මාත් කරුණාවෙන් ඉන්නේ දේශනා කරන්නේ ගහ බැන ගන්න දෙයක් නැන්නේ ධර්මයේ කරුණාවෙන් ප්‍රකාශ කරන්න කරුණාබර දෙඩි කරගෙන මේ ධර්මශාලාව ඕන කෙනෙකුට දෙනෝ ධර්ම සාකච්ඡාවල් ගෙනියන්න පවත්වාගෙන යන ඕන කෙනෙකුට දෙන එබැයි වෛරය, ක්‍රෝධය, iriśiyāව, ඵලි ගැනීම, පුජ්‍යල විවේචන ඒව කරන්න යන්න එපා. සම්මුති ආචාර ධර්ම වලට අනුකූල වෙන්න ඕන. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. ගුද්‍රයන නොවහන්සේ සීල වාරාම බාරගත්තේ සතර දෙසින් වඩිනා සමනබ්බ්‍රාහමණයන්ට කියලා. එතකොට මේ ආයතනයත් ඒවා විහාරස්ථානත් සතර දෙසින් වඩිනා සමනබ්බ්‍රාහමණයන්ට මේ එහෙම එක්කෙනෙක්ගේ කියලා නෙමේ. දැන් ආමුදුරුරු එක්කෙනෙක්ගේ අල්ලගෙන ඉන්නෝ පන්සල්. ලගින් තව පන්දලක් හැදෙන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි එක කෙනෙක්ගේ පන්දල මේක අපේ පන්දල ඒකයි අපේ දායකයය හැයකට කැඩෙනෝ ඒකයි අනේ මේ රජේ ඉන්න හාමුදුරු ධර්මය හැදෑරුව නම් ඉගෙන ගත්ත නම් අනේ ඉගෙන ගන්නවා මේ ඔක්කොම පන්සල් බුදු හාමුදුරුවන්ගේ බුද්දන් සරණන් ගච්ඡාමි ධම්මන් සරණන් ගච්ඡාමි සංඝන් සරණන් ගච්ඡාමි කියන වාක්‍ය තුනට යටත් සීලමු පන්සල් එකක් හැම පන්සලකම හාමුදුරගෙනු ඉන්න පුළුවන් හැකියාවක් වාසස්ථාන වාසය කරන්න හැකියාවක් ජීවත් එන්න හැකියාවක් පවතින්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ විදිහයට කරුණාසිත් ඒ විදියට ශ්‍රමණ සිත් ඒ සි ඒ හැටියට දායක සිත් අනි හටගත්ත නම් මේ ලෝකෙ කොච්චර ලස්ස නයදනේ. තරගට පන්සල් හදන්නෙත් නෑ නතකොට ඒ මෝනත් නෑන? මිනිසුත් ලස්සනයි හාමුදුරුවෝත් ලස්සනයි අපි ඔක්කොම පිනුතුනේ අව්‍යාජ වෙන්න ඕන ව්‍යාජ නැති වෙන්න ඕන විවෘත වෙන්න ඕන සත්‍යවාදී වෙන්න ඕන තාමත් gati tama tola tiya gana de inne gati behera karamin prahana karamin inna onda thamath ekko pirimi gatiya ekko ghanu gatiya ehema nattang ara vena vena gati tibuna tawa gati tiyena ne e deka api pradanawasen gattara tawa deena pereeta gati tiyena පෙරේත gati ewa upadinne pereetha atmola peenatune daaney purudu karanne ne pansale pin kete hari horaka gannawa ewa de pereetha gati ewa honda naha purudu karaganna ewa prahane karanna ona dewa akusala kiyala hitala ikmanin me hita prahane karanne hite ekek ek sarpiyo nagile enawa hari idamak wage thamai ekek ek palawarga meke palawena idame aithikarya thamai teerane karannona me pala ithuru karannona me එනිසා ඔබේ හිතේ නැගෙන්න්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් ඕනම අකුසලයක් අකුසලයකන එක දැකල කරන්න කුසලය වඩන්න. ඔබ කරනදේ හා සමහන දෙයක් ඔබට ලැබෙනවා කියලා තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න. ඔබේ චේතනාවට අනුව ඔබට ලැබෙනවා. තම් පිටින් ගිහිල්ල කෙනෙක් තව genu කට කියනවා ඇත්තක් හැබැයි යාගේ ඇත්ත කියන වචනේ උඩ ඔහු පෙනුමේදී පෙන්නුවත් ඔහුගේ ඇත්ත තුල යට තියෙන පරිගණීමක් නම් එහෙම නැහේ ඒකේ ඒ විදියටම රැස් වෙනවා ඒ විදියට මේ අකුසල් රැස් චේතනහම් බිකවේ කම්මම් වදාමි එක එක හැඩයෙන් දකින්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක් ඇවිල්ලා එක එක හැඩයෙන් දකින්න පුළුවන් කේනා නේද මේ මන් හරි බයానක වෙන්න තුනේ දැන් මේ මෙතෙන්ට එන ඕනම කෙනෙකුට ආවහම කියනවා මේ දිගටම භාවනා වැඩසටහන වලට එන්න කියලා කියනවා. දැන් මං ආමුදු කෙනෙක් නේ. මේක පොඩ්ඩක් මුකුළු කරලා ගෙදර මහත්තයරෙක් කිව්වොත් අපේ ආමුදුරු මට කිව්වා දිගටම ඉන්න කියලා භාවනාවට වැඩසටහනට. වැඩි ආර? ඇන්ගල් වෙනස් වුණා. ඈ? එහෙම කිව්වද? ඔයගම මං අල්ලගන්නම් කියලා කිලා මාත්‍යම කියනවා. ඊළ අපි එන්න කිව්වද? ඕමාත්‍ය ඉතින් මන් දකින්න හැමෝටම කියනවා අපේ වැඩසටහනට එන්න අපේ භාවනා වැඩසටහන් අහන්න YouTube එකේ දේශන අහන්න කියලා කියනවා ඒක තමයි කියන්නේ වෙනත් අර අපල කාලේට එන හුරු අපල එහෙම දෙනකොට මොල්ගස්පත්තු වෙනවා කියන්නේ ඕකර තමයි ඒ වෙලට මාත්‍යව බනහන්න එනකොටත් මොකද අපේ මාත්‍ය මේ බනාස්තන් අපේ දරුපෞල් විනාශ කරන්නද මේ යකා ගෙදර ගිහින් භාවනා කරන කියලා ඒනුත් බැනුම් අපි මේ දෙපාර්ශ වේම බැනුම් ගන්න පිිරිස. මාත්‍ය ධර්මයේ යමු වෙනකොට නෝණගෙන් බැනුම් ගන්නවා, නෝණ ධහමයේ යමු වෙනකොට මාත්‍තුරුන්ගෙන් බැනුම් ගන්නවා. ඒව වෙලා එක්කෝ දෙන්නම ධර්මයෙන් එක්කෝ ගරානෝ එක්කෝ බයිනෝ. ඉතින් විවිධ තත්වයන් තියෙනවා. ධර්මයේ හමුයේ කරන්න දෙයක් නැහැ. විවිධ හැඩයන් තියෙනවා. ඒක ඉතින් සංසාර ස්වභාවය සත්ත්ව ස්වභාවයේ කිසිදු වරදක් නැති පරම පවිත්‍ර සුද්ධ වූ උත්තම බුදුරජාණන් වහන්සේද පුදුම විදියටද නින්දාද අපහාසද ගැරහුම්ද ලැබුවා කාන්තාවන්ගෙන් බැනුම් අහන අපේ පිරිමි ටික කොහොම එකතු කරලා මහාන කරගන්නවෝ කියලා එන්න දෙන්නේ බින්දපාදේවත් දෙන්නේ කාන්තාවෝ මේ මිනිහා げදර ඉන්නව දාලා මේ මිනිහන් ගිහිල් බණ අහන්න මහන්න වෙලා පස්සේ යාවේ අපිව වැන්දබු බවටපත් කළා කියන හිතන්නකෝ පින්නතුනේ අපි ගේ ලේසියෙන් කිව්වට 20000ක් ආව 30000ක් ආව බුද්දජනහසගේ ලක්ෂයක් ගියා කියලා කියනකොට වැන්දබු ලක්ෂයක් නිර්මාණය වෙනවනේ ලේසි නෑ වැඩි ඉතින් 20000 පැත්තෙන් අහන්න වෙනවා කියලා හිතාගන්න 20000න් 10000ක්වත් බයිනෝ ඇතිනේ පුරීනේ बिंदු තුනේ දේරණනේ මේක මේකේ හැම පැත්තම සාධාරණීකරණ වරණේ වෙන්නේ නෑ. සිද්ධාර්ථයන් තමන්ගේ දරුවාට පියෙක් බිරිඳට ස්වාමියෙක් වශයෙන් නැති වෙන විදියට ගිහිල්ලා සත්‍ය හොයා ගන්නවා. එක පැත්තකින් බැලුවාම මෙතන මේ පෞලට යම් අසාධාරණයක් වුණා පේනවා. මේ දෙකම එකට පාත්ව ගන්න බෑ. එක ළඟ තියන්න බෑ. ලෝකේ හැටි පිරුණ තුනේ මේ හැම දෙයෙම අපේ සිස්සෝපත් කරගන්න. ඉතින් මම්මගේ හිතත් තව සෝපත් කරගන්න ඔබ ඔබේ හිතත් තව සෝපත් කරගන්න අපි එකම සමාජයක, එකම තලයක, එකම ඉන්න කෙනෙක්. තව කෙනෙක් වන්දනා කරන්න ඕනේ අපිට ගරු කරන්න ඕනත් නැ නින්දා කරන්න ඕනත් නැ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්නත් හොඳටම ඇතේ තේරෙනේද පිරිකර පූජා කරන්න ඕනත් නැ දාන දෙන්න ඕනත් නැ විශේෂයෙන් පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න ඒ ලෞකිකව පූජා කරන දේවල් දායකත්වයේ දක්වන හැමදේම මේ මේ ලෞකික පැවැත්මක් තියෙන නිසාම භෞතික ලෝකේ පැවැත්මක් තියෙන නිසාම ඊ ගනුදෙනුවක් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනව මිසක් එහෙම නැත්තම් එහෙම අවශ්‍යත් නැහැ. ඉස්සර පන්සලට ලාම්ු තෙල් ටිකක් අරගෙන එහෙම නැත්තම් පොල් තෙල් ටිකක් අරගෙන ගියාම හාමුදුරුවෝ ලම්පු පිලාම්පුව පත්තු කරගෙන පොල් තෙල් වලින් පහනක් දැන් ගේන්න වෙන්නේ පින්නතුන්ගේ ලාම්බු තෙල් හෝ පොල් ටිකක් නෙමෙයිනේ පත්තු කරන්න නේද දැන් ලයිට් බිල් ගෙවන්න ලයිට් බිල් ගා වෙනස් වෙලා එතකොට පත්තු වෙන්නේ සල්ලි ඉස්සර ලාම්බු තෙල් පොල් තෙල් දැන් පත්තු වෙන්නේ සල්ලි ඉතින් එදා පින්කමයි දැන් වෙනස් සිල්වත්කම් හොයාගන්නව කෑම වේලෙන් සිල්වත්කම් හොයාගන්නව මුදල් අල්ලන්නේ නැති එකෙන් එකෙන් සිල්වත්කම් හොයාගන්නව සරප්පු දෙක ඇති එකෙන් මට ඇත්තටම හරි බුදුමයි යාගේ මොලේ කොයි හරියෙද පිහිදලා දෙන්නේ කියලා තේරුණාද ඒකෙන් හොයන්න බැ ඒවනිකම් බාහිර මේ ප්‍රතිපත්තියේ නිකං ජීවන ප්‍රතිපත්තියේ ඕන ඕන තරම් අය ඉන්නේ සුදුහාලේ බත් කන්නේ કે කළුහාලේ බත් ගන්න ඈ සමහර අය කිරි කන්නේ නැහැ සමහර අය උම්බල කඩ ගන්න කුකුල් මස් කනවා ternary ಇದೆ ඒ වයින් හොයන්න බෑ මේ ආධ්‍යාත්මයේ හොයාගෙන යන්න ඒ නිසා අර අර අර පිරිස නම් අන්තිම මෝඩ තැනක ඉන්නේ අන්තිම මෝඩ තැනක ඉන්නේ විචාරශීලී බුද්ධියක් නැහැ දැන් මම හරි දෙවරු පොරොවලා පිණ්ඩපාතේ මේ ක්‍රමවේදයට පිණ්ඩපාතේ වඩින වෙලාවට මන් දිහා පැහැදෙනකොට ඒක මහා අමු මෝඩ සද්ධාාවක් මට මේ විදිහට පිණ්ඩපාතේ වඩින්න බැරි කම ඕන තරම් පිණ්ඩපාතේ වැඩම කළා තියෙනවා දැන්ුණත් පින්නපාතේ වැඩින්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ ධායකය පුදුම සද්ධාාවක් ඇති කරගන්නව නේද? මේ වි නුතුන්ටත් වැඩම කරලා පෙන්නව ඕන දවසක පින්නපාතේ යනකොට මේ පින්නපාත යන ක්‍රම වේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රම අපි අනුගත වෙනව මේ වෙලාවේදී. වෙලා දැන් ඔන්න සරපු නැතුව ආනන්ද මහඳුර බිම් බලාගෙන ඔන්න පින්නපාතේ කටිනවා. බලන්න සංවරකම ඒ පින්ඩපාති වඩින මූඩ් එකේක එහෙම සංවරකමක් නෙමෙයි ඒ මූඩ් එක අපේ සයින්ස් කට්ටිය බුරුමේදී පුදුම වුණා. ඔන්න හාමුදුරුවෝ මෙහෙ පින්ඩපාති මෙහෙ වැඩම කරා. එimhe මෙහෙම ගියා හැමෝම පරිත්‍යාග කළා බලන්න හාමුදුරුවෝ හරි සංවරයි ගියා. ආන්දර ටික දුරක් ගිහිල්ලා නැග්ග මොටෝසයිකලෙට මොටෝසයිකලෙන් බ්‍රූස් ගල් ගියා. ඈ පින්ඩපාති වැඩපොහ හාමුදුරුවෝ මොටෝසයිකලෙ ගියා. ඉතින් මං කියවේ මේ පාරවල් සෑහෙන දුරයි හාමුදුරුවෝ ගොඩාක් දුර ආරණ්‍යයක ඉන්නේ. පයින් ගියොත් එimhe හාමුදුරුවන්ට මේ මේ රෑ වෙනවා. ආරාමයට යන්න. දානවලෙන්ද යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් උනාස පොටෝ සයිකලෙන් ගියා. ඉතින් මොලේ හදා ඔබ මේ දෙක දකිද්දී මේ මෙමෙයින් යන පින්දපාත වැඩම කරලා ඒ මූඩ් එකෙන් පින්දපාතය අරගෙන ඒ සායනහසේ tamam වැඩම කරපු මොටෝසයිකලෙට නැගලා tamam මොටෝසයිකලෙ පැදගෙන ගடிනෝ මේ දෙක ඔබට සමානව දකින්න බැරිද ආදරෙන් දකින්න බැරිද ඒවා ආදරෙන් දකින්න කරුණාවෙන් දකින්න බැරි ඔබ දැඩි වෘතධාරීයක ternary ද දැඩි ෘතදරින්ට මානසික පීඩන වැඩි. එතකොට ඔබ ඇවිල්ලා තියෙන බුදුරජාන් වහන්සේගේ දර්ශනය තුලින් මේ අර නිගණ්ඨ ධර්මවල තිබුණු ප්‍රතිපත්තියලයි. නිගණ්ඨ ධර්මවල තියෙනනේ හරි අමෝතු ප්‍රතිපත්තිය. ඒගොල්ලෝ එකයි එකේවය ඒවා 하다 කරනවා. මේ භාජනයක කන්න මෙහිම අතට දුන්නාම අතට ගන්න. ඉතින් මිනිස්සු ඒක ලොකු සිල්වත් බවක් හැටියට සැලකුවා. අතට දුන්නාන් ඒක එほම කටේ තේක සිල්ලත් බවක්ද මට පේන්නේ ආගේක ප්‍රතිපත්තිය පොඩි අඟල් ගන්න පොඩි බංකුවක් උඩ ඒක උඩ නැගලා තමයි ඒක කන්නේ ඊට පස්සෙ ඉන්දියාවේ ගල් ගැටි රවුන් කරලා හරි 하다 ගන්නවා 하다ගෙන උක කිරියොලින් ආවනවා නාවනවා ඒ හදාගත්ත ප්‍රතිපත්තියක් කමන්නේ කාඩවත් හානියක් නැති ප්‍රතිපත්තියක් නම් ඒක ඒක දිහා ආදරෙන් බලන්න ඕන. දැන් සත්තු ටිකක් අල්ලලා පොලිමර ධාතනය කරනවට වඩා අර මේ ශිවලිංගේ නාවන එක ඒක හොඳයි. ওই ශිවලිංගේ කියලා කියන්නේ පින්නතුනි මේ උතුම් දෙයක් මිනිස්විතයිනින කාගේ හරි ලිංගයක් කියලා. ලිංගයන්නේ දෙයක්. විශ්වඥානය විශ්වඥානය පින්න තුනේ ඕකේ ඇහක් තියනො ඇඳලා පෙරණේ වයි තියන මෙහෙම කන්ද වගේ එකක් ඇඳලා ඉවරලා ඕකේ ඇහක් තියන විශ්වඥානය කියන එක සංකේතවත් වෙන්න හදපු දෙයක් නිර්මාණය කරපු දෙයක් දැන් මුතලිංග විමුක්ති ඇස මුත ලිංග නාගරාජයා මාර් වැස්සින් ආරක්ෂා කළා විමුක්ති ඇස බුදුරජාණ වහන්සගේ මතු වෙලා ඒ අවධියෙන් අ මාර් වැසි වසිද්ධි ඒ ආරක්ෂා කරන පෙන් උතුනේ අපිත් මේ ධර්මය තුරුවන් සරණය ධර්මී බලයෙන් ආරක්ෂාවෙන. විශ්වබලයෙන් විස්වඥානයෙන් මුත ලිංග නාගරාජයා. නයා කියන්නේ හොඳ අවදයක් තියෙනවා. හොඳ අවධානයක් තියෙනවා. එයාට හොඳ ආවරණයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. හරි ගුණෙහිපාත්. මතකයේ හොඳ කරුණுக ধারণা තියාගන්නවා. ටිකක් සැරයි. මායත් එක්ක ගොඩසුහදෝ බෑනේ. ඔය ශ්‍රද්ධාව ගොඩාක් තිබුණොත් මාය අගේට අල්ල ගන්නවා. ශ්‍රද්ධාව ගොඩාක් තියෙන මෙදහත්තු බොහෝම ප්‍රඥාවත් එක්ක සමානුපාතික සමගාමි වෙන්නම ඕන. ternary නේද? අර මගේ ඒකයි. සාවින් වහන්සේ කියන හැම දෙේම සාදු කියගෙන ඉන්නයි දැන් දකින්නේ. බෑ සත්‍යව කරගන්න බෑ. හාමුදුරන්ගේ මුඛාකාරි වරැද්දක් හරි කුණක් හරි මොනවා හරි දැකලා ඒක රස බලාගෙන ඉන්න කෙනෙකුටත් ඒ AI එකට නිවන් දකින්න බෑ ඕනම මිනිස්සෙක් ළඟ සම්මුති තමන් බලන කෝණानुයෙන් බැලුවාම මොකක් හරි අඩුවක් පාඩුවක් තියෙන්න පුළුවන් ternary නේද දැන් තමන්ගේ මහත්යගේ උන සම්හාරලට ඕනම කෙනෙක් අඩුවක් පාඩුවක් දකින්න පුළුවන් එක එක නේ එක එක විදියනේ තමන්ගේ මහත්ය සමාහාරට රවුල වවල තිබොත් කපල තිබුණොත් ඒකේ අඩුවක් දකින්න පුළුවන් සමහර අය කියනවා සැවුල වවල තිබ්බම වැද්දා වගේ කියනවා කපල තිබ්බම ගෑනු ළමයා වගේ කියනවා. දැන් වවන්නත් බෑ කපන්නත් බෑ. වැව වැද්ද වෙනවා. කෙබුද්ද කියන ළමයා නේද? රඟපානවා. හයියෙන් ගියොත් බන ධර්ම කිව්වොත් කීර්ති ප්‍රසංසා ලාභ සත්කාර වලට මේ ඕවා කියන්නේ මේ ඒවට බැහි වෙලා කියනවා මුකුත් නොකර හිටියොත් කිසිම තේමක් නැහැ පිංගුත්‍රය වගේ කකා ඉන්නවා කියනවා. ඉතින් පින්නතුණි ඔබතුෝෝ ටික ප්‍රශ්නයක් මේක. ඉතින් පින්නතුණි බෞතිකත්වයෙන් නම් මෙලිසුන් දකින්න පුළුවන් එකම දේ තමයි අපේ හිත් පිරිසුදු කරගෙන කරන වැඩේ කරගෙන යන එක. අපිනේ දන්නේ අපි මේ මොන પરමාර්ථයෙන්ද මේක කරන්න කියලා. දැන් පින්නතුන්ට මේ අනුශාසනා කරන්නේ කීර්තියක් ගන්නවත් ප්‍රසිද්ධියක් ගන්නවත් නෙමේ. අපේ YouTube එකට දේශනයක් ඔය 3 400ක් බලනවා බලනෝ නම් බලපන් නැත්තම් ඕන එකක් කියලා ඔහේ දාලා තියෙනවා මම. මගේ YouTube කම ඉස්ත කරලා තියෙනවා. පින්නතුනේ කීර්ති ප්‍රශංසා කියන්නේ Pali Bodh. දුම කරදර වැඩි වැඩි වුනහම harima karadarayak eka wedi unama hari karadarayak onoma kenekota godak aarama arawame thiwe thiwe thiine ekak pali bodha mata godak naha ne innothune me inne tanak yantham thiyena vitharai ne mata godak aarama naha hebe ithin mahansi unana nan e dewal මේ පන්තල් තියෙනවා 15ට ගිහිල්ලා 10 ගන්නවා නේද? ওই තැංගල්ට ගිහිල්ලා ඉල්ලුවාම මේ මට බුද්ධදාසනා අමාත්‍යංශයෙන් හරි මට දෙන්න පන්සලක් වන් ගෙනියන්නම් කියලා මම දෙනවා. මිනිස්සු චින්තණයෙන් උසස් ඕන. චින්තණයෙන් උසස් වෙන්න ඕන. මේ මේ සමාජයේ හොඳ නැහැ. මට පන්සලක් නැති දවස්වල පන්සලක් හොයන්න, දන්න හැම තැනම හොයනවා. බෝ යට හරි පොඩ්ඩක් හදන්න කියලා කල්පනා කරන්න, හරි අහන්න, හරි හදන්න නිකන් අහන්න ගියාපුවාම දායකයෝ මූණ පුප්පන් ඇවිල්ලා මෙහේ බෑ මේ අපේ පන්සලක් තියෙනවා. තා හදන්න දෙන්නේ බෑ මේකි කියලා ප්‍රශ්න 했다. මේ තැන්වලට උනොත් පෙන්නුතුනේ එහෙම තිබ්බ නමුත් මම අර මුල් කාලේ ඉඳලා අඳුරන නිසා මගේ මූණ බලාගෙන මුකුත් කියන්න බැරි නිසා ඉතින් ආවෙ නැහැ ඉතින් මන් දන්නේ සමස්ත භික්ෂු සමාජයේ සමස්ත ගිහි සමාජයේ සමස්ත පද්ධතිය තුලම චින්තන ධාරාව දකින ක්‍රමයේ උසස් වෙන්න ඕන. දකින සීමාව ගොඩක් උසස් කරගන්න ඕන. කාර්ණික කරගන්න ඕන. දයාපන්න කරගන්න ඕන. ප්‍රඥාවන්ත කරගන්න ඕන. ternary ද කියන දෙයට වඩා පොඩ්ඩක් ඉහළින් දකින්න ඕන. මේ වචනවල අරුත් කියන්නේ ඒකනේ මේ මේ වචනවල අපි මේ ප්‍රකාශ කරන එකම නෙමෙයිනේ අරුත. අන්නේ වගේ ඒ ඒවයි තියෙන සැබෑ අරුත් තේරුම් පුළුවන් දක්ෂතාවයක් තියෙන්න එනිසා පින්නතුන්ගේ සතිය සිහිය අවදිය හොඳට වැඩි කරගන්න. දැතක් දිගු කරන්න ඕන නිර්වාණය හරි දායාද කරන්න. එතකොට මම නිර්වාණේ යම් අබමල් රේණුවක් හරි මාර්ගයේ යම් පොඩ්ඩක් දන්නවා ඇති. ඒ දේ හරි දෙන්න ඔබ දැත් කරන්න ඕන. ඒ ඒ ඒ දැත් සිද්ධ වෙන්නේ තමන්ගේ මනසේ තමගේ ප්‍රඥාවෙන් තමගේ නුවණ අවදිය ඒක තමයි දෑත කියලා කියන්නේ ඉරියව් කියලා කතා කරාම සමහර අය ඉරියව්ව මොකද්ද කියලා හමු මේ වැඩක් බැලුවා මම ඉන්නේ ඉරියව්ව මොකද්ද කියලා ඒක නෙවෙයි ඉරියව්ව ඉරියව් තියෙන ඇතුළාන්තේ දර්ශනේ ඒක තේරිච්චයි තේරුණා අනිත් අය ඉරියව්ව මොකද දාන්නේ දැන් මොකද වාඩි ඉන්නේ ඒව තමයි අරුත් කියන්නේ සැඟවුණු අරුත් දැන් ඔබ අල්ලගෙනදී ඉන්නේ නෑ මම මුකුත් අල්ලගෙන නෑ තමන්ගේ මනස ඇතුළට ගිහිල්ලා බලලා සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා ගවේෂණය කරලා සසඳා බලලා ඒවන්නේ නෑ මුකුත් නෑ දැන් ඔබ සනීපෙන්ද ඉන්නේ ඕන කෙනෙක් කියන්නේ අවරදක් නැහැ හොඳින් ඉන්නු සනීපෙන් ඉන්නවා කවුරු හරි ආවොත් එමේ චෙක් කරලද කියන්නේ කියලා නෑ බොඩි චෙක් අප් එකක්වත් දාගත්තේ නැද්ද නෑ එහෙම කන්නම් දැන් මෙනේ සනීපෙන්ද සනීපෙන් ඉන්නේ මෙන්න කාලෙකින් චෙක් කරනකොට එක්ක වක්මාවේ ප්‍රශ්න එක්ක උගඩවල ප්‍රශ්න එක්ක හાર્ට් එකේ තෙලිය නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ඒ වගේ මේ උඩින් මිනිස්සුව කතා කරන්න එපා සනේවෙන් ඉන්නේ කියලා අහුවා මීට පස්සේ කියන්නේ දන්නේ නැහැ තාම ඒකප් එකක් රේ නැහැ කියනවා තාම. ඒ වගේ තමයි. ඔ ඔය බල්ගෙනද ඉන්නේ කියලා අහුවාම එකපාරට කියන්නේපා මේක ඉතින් රෝහල ගිහින් චෙක් මේ. තමන් තේරුම් කරගන්න. අල්ලගෙන ඉන්න එක විතරක් වරද. අතේරලා ඉන්න එකත් වරදක්. දැන් ඕන්න නේද? එබැයි අරුත් වෙනස් ඉතින් ඒක නිසා ඔක තේරුම් ගන්න. අතාරිනවා කියලා ගොඩක් දෙනෙක් ගන්නෙ ගැටෙන එක. අල්ල ගන්නවා කියලා ගොඩක් දෙනෙක් ගන්නෙ. ඔව් මනාපයි කියලා ගන්න එක. මේ අතෑරීමත් නිවනට බාධායක්, අල්ල ගැනීමත් නිවනට බාධායක්. පිළිකුලත් නිවනට බාධායක්, ප්‍රිය නිවනට බාධායක්. එයි ඒක බාධායක් වෙන්නේ. කියන්න බලන්න. මාතේ રહી දෙන ඉතින් ඒ දෙකම सिद्ध කරන්නේ මමත්වේ පද නම් කරගෙන ඒ දෙකම सिद्ध කරන්නේ සංඥා උපදවාගෙන ඒ දෙකම කරන්නේ විඥාන උපදවාගෙන ඒ දෙකම කරන්නේ නාම රූප උපදවාගෙන ඒ දෙකම කරන්නේ මොනවා හරි ලක්ෂණයක් ඔපදවాగර ඒක නිසා තමයි මගෙන් අහුවොත් මේකෙදි දෙයක් අතෑරලා ඉඳින්නේ කියලා මම කිర్మන් දන්නේ අල්ලගෙන දින්නේ මම මේවා අල්ලගෙනත් අතෑරලත් නැහැ ඒ දෙකටම මැදි ඒත් නැහැ මම දන්න එක දෙයයි මේ බිල්ඩින් මේ ශරීරය ඔක්කොමයි තිය මේ මහ පොළොවට තේනද මේ බිල්ඩින් මේ ශරීර මේ යකඩ ගඩොල් යාන වාහන තියෙනා ඒවා ඒ ඔක්කොමයි තිය මහ පොළොවට බලන්න විනතුනේ ඒක ඒ විදිහට තේරුම් අරගෙන වාසය ගන්නකොට හිතට පුදුම සහනයක්, ශාන්තියක් තියෙන වෙනතුනේ. ඒක ඥාන දර්ශනය. මේ නිවන් ධර්මේ තේරුම් ගත්තයි කියලා පින්නතුනේ මුකුත්ම දෙයකට ආස නොකර ඉන්න එහෙම එකක් නෑ. මොදෙර සැලකිල්ලින් බලාගෙන ඉඳලා මේ හාමුදුරුව කන්න කැමති දෙයක් තියෙනවා. ආන්නාසයි නේ සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන් කැමති දේ අර නොකා ඉන්න පුළුවන් හරි ලස්සනට ඉන්න පුළුවන් මේ සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තයි කියලා මේ ලෝකෙ මේ පාවෙච්ච මූසලෙක් වගේ ඉන්නේ නැහැ එයාට අර මුචි ළමයි එක්ක බෝල ගහන්නත් පුළුවන් ක්‍රිකට් ගහන්නත් පුළුවන් කර ඔලිම්පික් යන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් අපේ හිත ආවගෙන ඉන්නේ සත්‍ය අවබෝධ වුණොත් එහෙම සෝවාන් වුණොත් එහෙම කියලා. පුළුවන්. දැන් අවුරුදු 7 දී විසාකාව නේද? 7 දී සෝවාන් මාර්ගඵලයේ බලන්න කොච්චර ලස්සන පළඳනාවල් පළඳලා තියනodes, ඇඳුම් ඇඳලා තියනodes, මනස්කාන්තව ඉඳලා තියනodes, දරුවෝ ලබලා තියනodes. ඒක හැලෙන්නේ ඒක ඥාන දර්ශනය. ඒකයි මේ මේ මේ සත්‍ය වදන තියෙන. අපේ මිනිස්සු බල දැන් අද කාලේ අපි හිතමුකෝ ආහුඳුරුගෙන සෝහන් වුණා කියලා කිව්වොත් එහෙම. ඒ ආහුඳුරගෙන් කොච්චර දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවද? මිනිස්සු මේ භෞතිකයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කන බොන විදිය, අඳින පළඳින විදිය, ඉන්න විදිය, වාඩි වෙන විදිය, බලාපොරොත්තු වෙන. ඒව මහා મોඩකක්. ඒව મોඩකක්. බලපොරොත්තු වෙන්නපා ඕන කෙනෙකුට ඕන නිදහසක ඕන විදියට ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න මගේ ලයික් එක තව කෙනෙක්ගේ ලයික් එක වෙන්න වුම නෑ මං කන කැම එක එන්න ඕනේ අර ලංකාවಗೆ මොන්න ගෙදරට ගියත් ප්ලේන් ටියක් ගෙනල්ලා පත බාල දවල් 12ට ගියත් ප්ලේන් ටියක් ගෙනල්ලා තියලා එහෙරනේ දැන් අපේ ගමේ ගෙවල් වල එහෙම යන්න බෑනේ සීනි හැදෙනවෝ කිව්වත් ඒව හැම ගේගින්ම තේ එකක් බොන්න ඕන බිව්වේ නැති උනොත් ඉවරයි බැනුම් අහන්න වෙනව අපේ ගෙදර තේ එකක්වත් බිව්වේ නෑ උන්ට තියෙන්නේ අර අර ටික තියෙනෝනේ බාල අදාද දෙනවා බාලම ලෝකේ තියෙන තේ ටික ගෙනල්ලා පෙට්ටියල තියෙන තේ හදා හදා හැම ගේගම දෙනවා සීනි තමයි ඒ මිනිහගේ විනිශ්චයක් ඒක අපිට අදාළ නැහැ. ඔයා බොන්න කැවති මොකද්ද? බොනවද, බීලද? ඒව අදාළ නැහැ. අපි දෙනවා බොන්න ඕන. දවසක් මිනිහෙක් කුදුම කරදර කරනවා ඥාතියෙක්. මං මේ මට බොන්න බෑ, ප්ලේන්ටියේ. නෑ බොන්නම ඕන. බෑ මට බොන්න බෑ. මං එහා එකක් බිව්වා. දැන් බොන්න බෑ. මං කිව්වා එහෙනම් ඔච්චරම දෙන්න ඕන. මම රුපියල් 2000 දෙන්න, තෙල් ටිකක් ගහ ගන්නවා එකක් මං කඩේකින් බොන්න ආයතේ පිපාසය ඇති වුණාම එතකොට කියනෝ නෑල්ලු. ලේදා දැක්ක කාලයක් මතක නෑ. එක කාලයක් දැක්කේ නෑ. එච්චර කරදර කරනා නම් ඒ නිසා මිනිස්සු විනිශ්චය බුද්ධියක් තියෙන්න ඕන. මානව හැඟීමක් තියෙන්න සමහර වෙලාවලට ඒක ආචාරශීලීත්වයේත් සුහදත්වයක් සහ මිනිස්සු එක්ක කරන හිතවත්කමක් වෙන්න පුළුවන්. එපා වේලාවකට ඒකක් දුන්නහම ඒක caracter එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ග්‍රීස් මේ ඩාඩියේ දාන වේලාවකදී සමහරලාට ඒ ඒක ගැළපෙන්නේ නැහැ. එහෙසා මිනිස්සයා බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන. ගොඩාක් ඥානවන්ත වෙන්න ඕන. මේ ਲੋකෙ ගොඩාක් අය මොඩයි මොකද හේතුව අහන අහන දේ තම තමන්ගේ ආගමික පොතත් එක්ක ගලපල බලලා තමයි හරි වැරදි තීරණය කරන්නේ සම්ප්‍රදායත් එක්ක ගලපල තමයි හරි වැරදි තීරණය කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට විශ්ව දහමක් කියලාකක් තියෙනව කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ විශ්ව දහම පොත්වලින් එහා තියෙන දෙයක් ඒක නෑ මං වැරදි. ඇයි අපේ පුතේ හිම එකක් කියලා නෑනේ. ආවෝ එහෙනම් ඇයිද වැරදිව කරන්න දෙන්නේ. නෑ මුස්ලිම් කෙනා කියන්න පුළුවන් අපේ පුතේ හිම එකක් නෑ. බෞද්ධ එක්ක නෑ කියන්න පුළුවන්. උග ත්‍රිපිටකේ කොහෙද තියෙන්නේ? ත්‍රිපිටකේ නැත්තම් අපිට බාර බෑ. ආ එක්ක නෑ කියයි කො භගවන් තිබුන්නේ නෑ එකක්. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ආගමිකයෝ ආගමිකයෝ නිවන් සත්‍ය අවබෝධ කරන්නේ නැහැ ආගමිකයෝ ආගමත් එක්කම ඉඳලා චාරිත්‍රානුකූලව මෙරළ යනවා එච්චරයි චාරිත්‍රානුකූල භාංශුගලයක් හම්බ වෙනවා එච්චරයි මහා දාර්ශනිකයෙක්ෙක් හිටියා ලංකාවේ කවුද ආතසි ක්ලක් මහත්තයා එතුමා කිසිම ආගමික වතාවක් මට කරන්න එපා කියලා ඇයි ධර්ශනිකයක් තෙරන ය ධර්ශිකය ධර්ශිනිකය ඉන්න අන්තර්රජාලය තුළ ුන් බලන්නු ක්‍රි්න බෘර්තිවෙනි දර්ශනිිකයෝ ඉදී මනුස්සය කියවල කියවල කියවල ජීවිත කාලෙම ම මේ කියවද අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක් නෑ කියලා නැති වුණ අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක් නෑකිවා හැබැයි ඕක ආර්ථ දෙකකින් වැටහෙනවා එක්කෙනෙකුට වැටහෙනවා එයා කියපු දෙය කිසිම කෙනෙක් තේරුම් ගත්තේ නැතුව කලකිරිලා නිය ගියා කියලා හැබැයි ඕකේ තවත් අර්ථයක් තියෙනවා මොකද ඒ මේ කියන ධර්මය කෙනෙක් අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ අවබෝධ කරගත්ත නම් ඔහු කෙනෙක් නොවේ කියන අර්ථයේ ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙනවා මතක තියාගන්න මේ ආර්ථ දෙකම තේරෙනවද දැන් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ මං කියන ධර්මය කෙනෙක් අවබෝධ කරගන්නෑ අවබෝධ කරගත්ත නම් එයා කෙනෙක් නෙවෙයි එනිසා මට කියන්න මාගේ ධර්මයේ කිසිවෙක් අවබෝධ කරගෙන නෑ මා දේශනාවේ ධර්මයේ කිසිවෙක් කෙනෙක් අවබෝධ කරගෙන නෑ ඔලුව පැහැදුනාද ඒක අප හැදලියත් ඇති. ඔබට කෙනෙක් වෙලා ඉන්නத ඕන තවදරට. පුජ්‍යලේක් වෙලා, කෙනෙක් වෙලා, ආගමිකයෙක් වෙලා, ಜಾතිකයෙක් වෙලා, වාර්ගිකයෙක් වෙලා, ගෝත්‍රිකයෙක් වෙලා ඉන්න ද නෑ අපි නොතුනි නෑ. ඈ කී නොවේ සිටින්න. කිසිවෙක් නොවන එක කඩන්න පුළුවන් ගොඩාක් තැන්වලට ඈ යක්ෂයෙක් නොවී ඉන්න පෙරේතයෙක් නොවී ඉන්න ස්ත්‍රියක් නොවී ඉන්න පුරුෂයෙක් නොවී ඉන්න ternary නේද? ඉත්තිභාවෝකින් ಕೈරා චිත්තම් හිත හොඳට සංවර කරගත්ත කෙනාට සිත අවබෝධ කරගත්ත කෙනාට ඉත්තිභාවය එකක් නැහැ. රහත් මේනින්වහන්සේලා කියපු විදියවල ඥානම් ඊ වත්ත්මාන මෙ මේ ඥාණයට ගොඩනගා ගත්තාම ඥාණයට අවශ්‍ය කරන ඒ වත පිළිවෙත સિદ્ધ කරගත්තාම වත්තං නපරිපුරෙන්ති නසීලං පරිපූර්ණති කියලා ධර්මය සදාහන් කරනකොට වත කරන්නේ නැත්නම් සීලයේ පරිපූර්ණ වෙන්නේ නැහැකෝ ඔක වැරදි තැනකින් අ නිර්වචනය කරොත් එහෙම හොඳට පන්දලා අතු ගාව ගන්න පුළුවන් ternary වැරදි තැනකින් සීලයට අවශ්‍ය කරනවත ධර්මයේ ඇසීම ධර්මයේ විමසීම ධර්මයේ ගොඩනගා ගැනීම. හැබැයි ඔක ගොඩාක් hazardous නිර්වචනය කරන්නේ පන්සල අතු ගන්න එකට මම කල්පනා කරා යකු පන්සල අතු ගෑවහම කොහොමද සීලිය වැඩි කියලා. තේරණා හොඳ lossless නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම අපි කියා දෙන එක වැරදියි ওই අපිත් අර විදියටම කියා දෙන්න ඕන. වත්තන පරිපූර්ණද සිලම් පරිපූර්ණත වරෙව් මෙහෙට පන්දලට අතුගා පියා වූ පන්තල අනේ පන්දල අතුගාන්න ඉස්සරහදී ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් පිරිසිදු කළා දීලා යන්න මේ ධර්මයේදී එක ගලපන්නේ නැහැ ඒක එතන. ඒකෙදි වෙනම ආනිසංශයක් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රායෝගික ආනිසංශයක් තියෙන්නේ. ධර්මශාලා අතුගාල් තුනම අපි පිරිසිදු පේනවා ඉන්න පුළුවන් eccentricity. ඒ ගාන isinstance වෙන එකක් නෙමෙයි ඒ ප්‍රශංසාව ලැබෙනවා ඒ සතුට ලැබෙනවා අවදිය අවදිය සිට කරගමු අපි ධර්මයේ තුල අඩුපාඩු නැති මිනිස්සෙක් නැහැ අඩුපාඩු කන් පුළුවන් අඩුපාඩු කියන්නේපා අඩුපාඩුනේ වැඩි කරගමු සරු සපූර්ණ මනුසේක්වාගෙන යන්න බෑ බදු හාමුදුරුවත් සරු සම්පූර්ණ මනුසකටු බනකිබවන. අඩු පාඩුකන්තියන මනුස්සෙකොටු බණ කියන්නේ. අඩු පාඩු අය හොයල මහන කරන්නත් බෑ අඩු පාඩුකන්තියන එම ම අඩු පාඩුකන් හදාගෙන අර දෙපලකෙල්ලේ පස්සේ ගියපු ආනන්ද මහඳුරු ආයේっකන් ඇවිල්ලා හදලා ගත්තේ නැත්තම් ධර්ම භාණ්ඩාගාරයක් නෑ 84000න් 80000ක්ම මතකෙන් කිව්වා ආනන්ද ආමඳුරු ආනන්ද මහරහතනාසේ අය ගියේ එකයි අද්දෙන් ඕන්නේ ගන්න ඕ ගියපෙකාට ඕන එකක් කරලා අද්දෙන් කියලා තැරලා දැම්ම නම් එම් 4000යි පොඩි දේශනා ටිකක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ ම සූදාක්ම අනද හමුදුරන්ගේ කරුණාව කාරුණ එක බව සාධාරණත්වය ಗುಣයහපත්කම් අපි තුල නිර්මාණය වෙන්න ඕන හැදෙන්න ඕන ಗುಣයහපත් මිනිස්සුෙකුට තමයි යමක් දෙන්න ඕන පරිත්‍යාග හි ගන්න ඕවම ඉස්සල්ම කරන්නේ හි ගන්න එල ගන්න. ඌ හොඳ විදියට ගියොත් ආයි අඩගහලා දෙන්නේ. බැන බැන ගියොත් එහෙම යන දෙන්නේ. වෙන කරන්න දෙයක් කරන්න ගොඩක් ප්‍රතිචාරය හරි වැදගත් අපිට. ඒයි අපි බනිනවට බය දෙන්නේ. දානට ආරාධනා කරලා ඉන්නේ නැති වුණ තරහ වෙනවනම් යන්නෙම නෑ. ගියත් තරහ නොවන කෙනෙක් නම් නොගියත් තරහ නොවන කෙනෙන් தான் යන්න ඕන. බැන්නත් තරහ නොවන කෙනෙක් නම් එයාට ආදරෙන් කතා කරන්නම ඕන. බැන්නුත් තරහ වෙන එක්කෙනෙක් නම් බැලලිකගේ ඉන්න තැන් මේ ගොඩාක් අය ඉන්නවා හරි බයට තමයි හැමදේම කරන්නේ. ඒ げදර මල げදර යන්න ඕන මොකද තරහවේ. ඒ කියන්නේ තරහවේ බයට. ඒ මගුල් げදර යන්න ඕන තරහවේ. තරහවේ ඒ කියන්නේ තරහවේ කියලා බයටද මේ ඔක්කුම ආශ්‍රේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවන්ට බොන්න දෙන්න ඕන තරහවේ. මේක මහ බොදුම වැඩක් radically other doesn't change or também so this is правда that all work that is අල්ප not as අල්ප we තියෙන no часов things this ඒ ඊට ඉහලින් දකින්න බැරේ. ඒ ඊට ඉහලින් මේ අපිට මේ අවබෝධයක් ඇති කරගන්න බැරේ. මේ තරහ කේන්තිය මුළු කරගෙනද අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු තරහ ගන්නවට බයව තමයි ජීවත් වෙන්නේ. බලන්න ඔබේ ජීවිතේ ගොඩක් වෙලාවට තරහවේ තරහවේ තරහවේ තරහවේ අම්මල බලන්න යන උනේ තරහකේ එහෙම් ඒ ඒ ඒ මානසිකත්වෙම හොඳ නැහැ නිදහස් මනසක් ඇතිකරගෙන සංසුන්ව වාසය bending us wno minha perse Dans d' willingness tenure as坊 gangster i flexibility just continue, Spessy soldier, Hub celib circumstant about 3 bagulas,ит pushed analyze, whoa then siron too long, humor so it arrangement and execute western fucked最後 n't there until ඔබට ඉන්න හැකියාවක් ලැබුණා නම් හැම දෙම ස්වභාවයක් හැටියට තේරුම් අරගෙන ඒ කිසි දෙයකම ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව බොහොම සුන්දර නිවුණු ස්වභාවයකින් ඔබට ඉන්න හැකියාව ලැබීවි අපිට ගොඩක් දේවල් නැති කරගෙන විනාශ ඉන්න තියෙන්නේ තියෙන දේවල් එක කරුණාවෙන් දයාවෙන් සામෙහින් තමයි ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ. තේරණේ නේද? අපිට මේ භෞතිකෙත් එයිමනේ නේ? අපි කැමති විදියටම එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම උනොත් එයිම අර මේ මේ මේ සමහර අර අන්තවාදී අරාබි රටවල් වගේ වෙනවා. ඔක්කොම උණු වහන්න ඕන, වෙන පාටක් බෑ. ඔක්කොම මේ විදියට කොණ්ඩේ කපන්න ඒ ආද සමගින් ඉන්න බෑ. එයාල කොණ්ඩ ගাপনের විදිහට තමයි ඔක්කොම කොණ්ඩ ගපන්නේ. උතුරු කොරියාවද දකුණු කොරියාවද වගේ. ඒ ද ඒ අපි හැමදේ තුළම සාමකාමීව ඉන්නවා. සබාදාමක තුළ, සබාදාමක කෙනෙක් හැටියට. මෙන්න මේ සම්මාදෙට්ටියේ මේ සාමය තමයි අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ එක අපි කරුණාවෙන් සිහිපත් කරනවා. ඉතින් සද්ධර්මයේ ආශිර්වාදයෙන් හැම කෙනාටම සැලසේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා සාදු. අද පින් ඇති දායකත්වයේ ධර්මමින් කටයුතු කරේ පින්වත් වෛද්‍ය දිස්නා මුදලිගේ පින්වත් වෛද්‍යතුමිය තුමේ බොහෝ දායකත්වයෙන් ධර්මමින් අපිට සහයෝගය දක්වනෝ. මේ මට නෙමෙයි දැන් මේ ආයතනයේ මාසික ලක්ෂක විතර කොම් බිල් ටිකක් වෙනවා. හාමුදුරුවන්ගේ කණින් දුන් එවන adaptés කර ගැනීම සඳහා සහයෝගයක් දක්වන්න දායකත්ව විදේශ රටවලවල ඉඳන් වුණ තහණයේ ඉන්නවනම් ඒකතු වෙලා දායක වෙන්න විහාරස්ථාන කටයුතු වලට දැන් පොත් කටයුත්තක් කරන්න ගියත් අධිකු මිලක් යන එහෙම තියෙනවා මේ හැම දෙයකම தත්වයන් තියෙනවා පොඩි පොඩියට හැරි සහයෝගය දක්වහම එකනෝ තේරි අපි අපි කාටද सिद्ध කරන්න පුළුවන් අපහසුයෙන් කිසි කෙනෙක් කරන්න එපා තමන්ගේ පහසුවෙන් සද්ධාවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් විතරක් ඇති හැකියාවමනක් सिद्ध කරන හැදීලා අපි මතක් කරනවා විශේෂයෙන් තමන්ගේ බස්කෝලියවත් හොයා බැරි අය එහෙම කරන්න ඕනේ කියලා අපි කියන්නේ. ඉතින් මේ කරන ධර්ම අනුග්‍රහය ධර්මයේ ලෝකයට බෙදා දෙන්න දක්වන අනුග්‍රහයට ලොකු පිනක් ලොකු කුසලයක් ලොකු ආශිර්වාදයක් එකතු වෙනවා. ඒ ආශිර්වාදේ පළමුවෙන් මා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් බව ධර්මය බොහෝ දිනාට දේශනා කිරීම සඳහා ශ්‍රවණය කරන හැම දිනකටමත් යහපත් උදාවියෙම සඳහා යහපත් පිරිසක් ධර්මයේ වටා රැස් වේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාව උදෙසා එතුමිය පුණ්‍යානුමෝදනා කරන ඔසීම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින තමා ආදරණීය මෑණියන් වෙන චිත්‍රා ප්‍රේම වර්ධන ආදරණීය සහ පෞලේ සෑම සිළු දිනාටම වයිදුතුමියටත් ඇතුළුවේ හැම දිනාටම නින්දුක් නිරෝගී සුවපත් සද්ධර්ම අවබෝධයෙන් වැබලීම ලැබෙන්නට මේ ධර්මානි සංස බලය උපකාරක උපනිශ්‍රය වේවා කියලා කරනවා සාදු ඒ වගේම අප අතරින් සමුගත් ජය සම් පුරුෂයාණන්ට වංශ පරම්පරාගත මීගයේ සීලුම ඥාති වර්ගයාට පින් බලාපොරොත්තු වන හැම දිනකටමත් මේ පින් අනුමෝදන්ව ඔවුන්ගේ භව ගමන සුවපත් වේවා සනසේවා ඔවුන්ගේ උතුම්ම නිර්වාණෝ භෝදයට මේ පින් පඳුරක් වේවා සසරෙන් නිවණින් සනසේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවක් ඒ වගේම සත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සෑම දිනාටම රට වාසි ලෝක හැම දිනාගෙමත් සත් ධර්ම ප්‍රාර්ථනාශ්‍රය වේවා කරුණා මෛත්‍රී සිටිවිලි හැමදේ හිතකම පහළ වේවා හැම දිනාටම සත් නිවීම සැලසේවා කියලා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා එසේම වේවා කියලා අපි වෛද්‍යතුමියටත් තව තවත් ආලෝකයේ සැනසීම ලැබින්නට හායුරා රෝග සැපවර්ධනයේ හෙතු වාසනා වේවා කියලා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අභිවাদন සීලෙස් නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වಡ್ಡන්ති. ආයුවන් සුකම් බලං ආයුරා රෝගේ සම්පත්ති පඤ්ඤාවන් තස්ස හේතුච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති මිනාතේ සමින්ජතු සම්බුදු සරණයි අද දවසෙහි පිපින් ඇති දායකත්වයේ දක්වමින් කටයුතු කරනු ලබන්නේ වතේෂා ලක්මානී ගුරුතුමිය විසින් එතුමියගේ අරමුණු බවට පත්වන්නේ අද දින යදී තිබෙන එතුමියගේ උපන්දිනය නිමිති කරගෙන ඒ දිනියට තුරුණුවන්ගේ ආශිර්වාදය රත්නත්‍රි ආශිර්වාදය නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය සිදු කරනු ලබන ඒ අධ්‍යාපනික ගෙන්වීම කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාර කර දිනෙන් දින දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය දියුණු කිරීමට ඒ වෙහෙස වෙනතුමියගේ සියලුම සත් ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ ආයුරාරෝග්‍ය සපවර්ධනය ලැබෙන සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා වතේශ ලක්මාලී ගුරු මාත් ගුරුතුමියට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම දෙමව්පියන් දෙදෙනාට නිරුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය දීර්ඝායු සම්පත් saha sadharma avabodhe sela sewa ratnatriya ආශිර්වාදයේ කියලා සිත ප්‍රාර්ථනා කරනවා වේවා. ඒ වගේම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත්භාවය අත්‍යවහතත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි. ඒ වගේම සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන සෑම සිළු දිනාටමත්, ඒ අධ්‍යාපනයේ Hadamardන දුවා දරූ හැම දිනාටමත්, රටවාසී ලෝකවාසී සෑම සිළු ඔවුන්ගේ යහපත් ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වෙීමට අතුරුණු වගේ ආශිර්වාදයෙන් ඉදුක් නිරෝගී සුවපත්භාව ලැබීමටත් සද්ධර්ම අවබෝධයටත් මේ ධර්ම දේශනාව කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම එම පෞලේ සෑම සිළු දිනාගේම නැමෙමියේ පරිලෝ යන්නට යෙදුණු අප සෑම සිළු දිනාගේම නැමෙමියේ පරිලෝ යන්නට යෙදුණු ญาතීන් පිම්බලා ඒ හැම දිනාම පිං අනුමෝදන්ව සසරින් සැප සලසා ගัตවා නිවණින් සැනසෙt්වා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනෙන් යුක්තව අද දවසේ හි ලක්මාලි අය ගුරුතුමිය දියණිය විසින් එතුමියගේ සියලුම සත් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා එතුමියට නිරුක් නිરોගී සුවපත් භාවය ලබන්නට තුනුවන්ගේ ආශිර්වාදය දේවයන්ගේ ආශිර්වාදය සද්ධර්ම අවබෝධය සලසා ගැනීමට හේතු වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා